بھی کوئی پاکستان میں پی ایس میچز ہوتے ہیں یا کوئی اور سیریز ہوتا ہے تو پاکستان کے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی نسیم شاہ کی طرح کھیلے یا وہ بھی افتخار چاچا کی طرح کھیلے اس لیے یہاں پہ پاکستان کے جو میچز شروع ہیں تو اس وجہ سے بچے بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھا کرکٹر بنیں تو اس لیے ہم نے آج आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम मख्स की है ताकि इन लोगों की बच्चों के लिए जो प्रोग्राम पेश करना चाहते है वो ये है की क्या ये जो बच्चे है या नौजवान है ये किस तरह के क्रिकेटर बनना चाहते है आइए इन बच्चों से और नौजवानों से बात करते हैं नौजवान मेरे साथ खड़ा है और मैं इनसे पूछूंगा की ये اور طرح کے یہ آ... تو پشتو میں بات کریں گے. تو اس لیے میں پشتو میں ان سے <laughs> ਦਰਦ وبے کہ کتھو فرسک ہا ہکر کر کر جوڑ دل گولی لگا سنگس کرکٹر کے اچھا بیشن بالر بجوڑے کے بیٹسمین بیٹسمین نو بیٹنگ کولے چھتا بس لگ لگ کولے لگ, لگ لگ سنگ مطلب یار ٹولوز کرکٹ کا لگ لگ بیٹنگ کولے چھ بس لگ لگ رہی تھی نو تسلسل دل رہا پکم طرف منی کا بیٹنگ کولے اپس ٹم جو بابر اعظم بابر اعظم پہ بیٹنگ میں کامیاب کا شو یہ نہیں ایک نوجوان جو کہ بہت شوق سے کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم کی طرح کھیلنا چاہتے تھے نوجوان اس وقت میرے ساتھ کڑا ہے یہ السلام علیکم یہ ہمارے اجاز بھائی ہیں یہ بھی بہت بچپن سے کرکٹ کھیلتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج تک کیا یہ ایک اچھا کرکٹر بننے میں کامیاب رہا ہے خبریں خرا کا جاس بہت فرض شاٹلی دا دا بالکل تخ... تقریباً دو ہزار پرے بیاسی چا ختہ ما تا شی نا داغنا باد زما کڈنی سے پرابلم جو الوش ٹیم کم تقریبا 70 سالور کالوما تقریبا سالور کالو پر ٹیم کم ہوئی ٹیم کم زما الوش کپندر باتشن زما کڈنی پرابلم جاگدہ ونجے کرکٹ نے بھی کھیل درش ہے کرکٹ ڈیپری خیر مطلب زخر اس لگدے کو کچھ کیا تھا کور کے منگوس رہا کرکٹ کرکٹ کا او بالکل دل اثر پرلی مزگر زما تر زمن دیار وے رو دیگرہ تو سرا کوما خونور بار ا تسو دے اخلی خبر اوکری ا بس مم تعال تاروخ تا پوسنا کو کنا مم دسے بلہ زان تار خپل تعارف وکتا سسشی مانم بلہ رحمت او ز خپل کید کورن کی بلہ دوسی اها انوش کی بس हेलो सिख न मते आहा पीएसएल गोरे आउ जिया कम खिलाड़ी एडर कक्ष थे टेंपलर फ्रेम कूलर कम खिलाड़ी हम माने ले याद درد و دوایک فارس کته کرکٹر جوړی دل غوړ د چابش نه کرکٹر به جوړی معنی پر هغه مبارک ما څه سوچ نه کړي کرکټر یې هم موږ بس اه را سی لکه کی جو تا بیٹ وال راګسته نا سینټرټینمنت ته پرې ده بس دا اه دا نو شولو ذکر پی اس ایل خبرې وستا خو ګوګل زمنګ تا واخړه او بس هغه ته وره ماو بالنگ میں ایک سو بہسٹ کلو میٹر مشم بلوم کا خوشحالی ملا ہوئی سبق ہوا ہے یہیں بعد بچت فیصلہ کر بیا او تو تمہارا یار تک لگ را دی نزیدی مت ودر گشرا میں ایک درار اس رپیگ والے رپیگ ہاں رپیگ رنگ رنگ دے تک جرسی انت دے جرسی سام نور شاہ شیرو شاہ شیر لازی کرنا ناراض صرف کرکٹ پیج نہیں ہو اوراک پیج نہیں بس ہاں بس غلط باشی نہیں پیج نہیں ہاں بالکل <curs CDU> <S accept> <Dieu> السلام و رحمت اللہ سنگل خے الحمدللہ سنت دار تو ہے چھ پی ایس ایل نصفا گورے کرا گور کرا نہ کرے زمین میچ صرف جلوی میچ گورے کرا نہیں میچ نوٹ میں اور وائز اٹم کے سب نا ٹائم یہ لگا مطلب دارے شوقیاں نہ رہا ٹائم زیادہ سے سرہ تیری کی جی سرہ زیادہ تیری کی مطلب ٹائم پر سمجھ زیادہ پاس گئے ٹائم خزیات تر بس شیرو سبق میں مطلب میدان ہے نا ٹیمر کے سڑے سبق یہ رنگین از ویسه من تو پتو لگی دس کم قسمت از تو ازات و ازات میر تقیر میر و شیر وای فیز احمد فیز ڈیرا والا ڈر شکریہ ڈیرا والا را شکریہ شکریہ آج ہم مٹر میں پہنچ گئے اور یہاں پہ کچھ بچوں کے ساتھ گپ شپ لگایا اور گپ شپ میں بہت سارے باتیں ہم نے ان سے پوچھی تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک کچھ فنی سا اور انٹرٹینمنٹ کچھ لا سکے تو اس لیے میں ابھی آپ لوگوں سے بھی جا سکاؤں خدا حافظ یہ سر